...український протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П». В нього лазерна система наведення. Комплектується ракетами калібру 130 мм. Його цілею можуть бути танки, броньована техніка, фортифікаційні споруди. О, «От сюди стакується ракета, сюди. ставиться вироб, вироб РК-2С. Оператор уходить на 25-50 метрів від установки. Прибор приводиться в бойову готовність, відкривається бронезащита. Оператор переходит в боевой режим, наводится на цель и зажимает кнопку Пуск. Через 3 секунды происходит э, исход ракеты. Ракета вылетает и следует туда, куда навелся оператор. А це батько та син. Так військові називають мінометні комплекси «Сані» калібру 120 мм та «Упік» калібру 82 мм. Мінометний комплекс «Сані» залишився на озброєнні країни з радянських часів. Його модернізували. Максимальна дальність його пострілу – 7 км 100 метрів. «Упік 82» – власне виробництво. На озброєнні України з 2018 року. За одну хвилину ця зброя може здійснити 15 пострілів. Ориентируем по бусоли, в основном по стрельбе, на, на, на видный покажи. Мы сводим прицел, бульбашки на середину выводим, сводим прицел и заряжаем мины. Мінометні комплекси БТР, реактивна система залпового вогню «Град», хамер, стрілецька зброя – все це можна було побачити сьогодні в Миколаїві на вулиці Соборній. До Дня захисників та захисниць України 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського організувала виставку свого бойового оснащення. Вся ця, ця техніка вона входить до складу саме 36-ї бригади. Тобто використовують, БТР використовують ПТР-80 використовують піхотинці першого окремого батальйону, хамери використовують піхотинці іншого батальйону 36-ї бригади, а артилерійські установки використовують саме артилерійські дивізіони 36-ї окремої бригади морської похоти. Тому ця вся техніка. ...вона є в складі нашої бригади». На виставку бойової техніки та зброї Олексій привів свого сина Ратмира. Родина до Миколаєва переїхала з окупованої частини Луганської області. «Якраз під нашим містом розбили 79-ку дуже сильно, коли лупили з російської території. Ми знаємо війну не з чуток. Нас багато друзів воюють за Україну. І в десятки, і 79-ки, і в Айдарі хлопці знайомі є. Ми в курсі, що це таке. Привів сина, бо хоче, щоб знав нашу історію, культуру. За країну гинуть люди». «Я цікавлюся цікавлю зброю, тому що хочу стати військовим і захищати свою країну». Загалом на виставці представили 20 одиниць бойової техніки та зброї. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.